Εγώ θέλω να σας ε, συγχαρώ για την ε, πρωτοβουλία, την οποία αναλάβατε να διεκπαιρεώσετε σε χρόνο ρεκόρ, πολύ νωρίτερα από αυτό το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Ε, το project της ΆΙΛΗς ε, ε, ηλεκτρονικής αγοράφησης θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμιση που αποδεικνύει έμπρακτα ότι το ψηφιακό κράτος είναι στην υπηρεσία του Πολίτη, ειδικά αυτόν που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Είναι μία πρωτοβουλία από την οποία κερδίζουν όλοι. Κερδίζει πρώτα απ' όλα και ειδικά οι χρονίως πάσχοντες, γιατί μπορεί να λαμβάνει πια αυτοματοποιημένα στο κινητό του την συνταγή του. Κερδίζουν οι ίδιοι οι γιατροί, διότι απελευθερώνουν χρόνο για να αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά περιστατικά, τα οποία χρειάζονται ε, ιατρική φροντίδα και αποδεσμεύονται από μία διαδικασία που είχε τα χαρακτηριστικά ροτίνας και εδώ κερδίζει και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το οποίο θα αποκτά μια ακόμα καλύτερη εικόνα ε, για την ε, έκταση της φαρμακευτικής δαπάνη, για τον τρόπο τον οποίο γίνεται η σταογράφηση και για τις πιθανές ε, εξοικονομήσεις που μπορούν να γίνουν και στο πλαίσιο αυτό. Οπότε και πάλι εγώ θέλω να συγχαρώ και θέλω να έχουμε σήμερα την ευκαιρία να μας παρουσιάσετε πλήρως την λειτουργία του συστήματος, ώστε να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να εξοικειώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους με αυτήν την πολύ σημαντική τεχνολογική καινοτομία.